أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ذاليك بأنكم اتخذت <تصفيق> يا لله يا لله مظلوم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها آلمیل کیری وحوالعزیز الحقیم وحوالعزیز الحقیم 25 کی آخری تین آیات پینتیس چھتیس اور سینتیس نمبر کی ہم نے تلاوت کی ہے اللہ رب العزت نے گزشتہ آیات میں لوگوں کا تذکرہ دیا ہے کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جن کا بدل قیامت کے دن کوئی مددگار اور حامی ہاں نہیں ہوگا نام کا کوئی سفارشی ہوگا اس وجہ سے کہ وہ انہوں نے دنیا کی زندگی اپنی خواہشات کے مطابق گزاریا حتیٰ کہ انہوں نے اپنی خواہشات کو پوجنا شروع کر دیا اپنی خواہشات کو ہی ایک معبود بنا لیا اس کی عبادت کرنے لگے جو من میں آیا وہ کرتے چلے گئے حلال حرام کی تمیز نہیں کی تو الٹا استحضا کیا اللہ کی آیات کا تو اللہ رب العزت نے یہ دنیا کی زندگی من سے گزارنے کی وجہ سے ان کو زریل و خوار کرے گا جب جو تکبر میں رہے عرور میں رہے اور ان کو وہاں موقع نہیں پھر ملے گا کہ آپ کوئی موقع مل جائے توبہ تائب ہو جائیں یا اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ آپ بھی مجھ سے معافی مانگو نہیں موفیقہ وقت وہ جو گزر گیا ہے گزر گیا ہے اب تو حساب کتاب ہے اب تو جزا اور صبا ہے اور یہ سارا کچھ اللہ رب العزت نے بیان کیا پھر اللہ رب العزم نے آتب اپنی بریائی, اپنی بزرگی اور برتری اور اپنی حمد اور تحمید کا تذکرہ کیا ہے کیونکہ اسی نے آسمان بنائے صورت میں ہم تفصیل سے پڑھ کر آئے ہیں آسمان کی زمین کی اور ہم سب کی تمام مخلوقات کی تخلیق کا تذکرہ پھر ان کی نشو و نما کے لیے اللہ رب العزت نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ہواؤں کا مسخر کرنا پانی کو پہاڑوں کو مسخر کرنا اور یہ عدم و اعتداد کے ساتھ پوری کائنات کا نظام و انسلام چلانا صرف ایک اللہ رب العزت کا کام ہے ذرہ برابر بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے تو پھر حمد کے لائق بھی وہی ذات ہے اس کی تو تعریف جتنی بھی کی جائے اتنی ہی کام ہے ہمارے اپنے بہتر ہے اللہ رب العزت کی شان بلند ہے بلند رہے گی اللہ رب العزت کی اگر کوئی عبادت نہ بھی کرے اور اللہ رب العزت کی تعریف نہ بھی اگر کرے اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ رب العزت تو جلال بلکہ کرام ہے یہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے کہ ہم اللہ کی حمت کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے ہمارے درجات کو کرتا ہے سہاری یہ کہ ان سبب اس کے سبب اس کے, سبب اس کے بے شک تم نے اتنا بنا لیا آیات اللہ کی آیتوں کو پیچھے بات ہوئی تھی اسی سے ہے کہ اللہ دی جا رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مزاق بنا تھا اور دھوکے میں ڈال دیا تمہیں الحیات الدنیا دنیا کی زندگی نے دنیا کی زندگی کو تم نے کھیل تماشا سمجھا اس کو یہ حقیقت سمجھ لیا اور اس کے بعد والی زندگی کا تم نے انکار کر دیا وہ مزے اڑائے اس وجہ سے بند کی ہوئی آگ ہوگی اس آگ کے اندر رہیں گے اس سے نکالے نہیں جائیں گے بلا ہوں اور نام سے ہوں. توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا توبہ کا مطالبہ ان سے نہیں کیا جائے گا اور توبہ کے بارے میں بھی آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا مغرب سے اور اسی طرح ایک روایت کے الفاظ یوں بھی ہیں کہ جب جان حلق تک پہنچ جائے پھر بندہ کہے پھر کی طرح میں ایمان لے آیا میں نے مان لیا تو پھر اللہ رب کہتے ہیں کہ نہیں اب وہ فکر گزر چکے ہیں اس سے پہلے پہلے تمام اللہ کے لیے رب, جو رب ہے ربین رب, رب, رب ہے تمام جہانوں کا زمین کا بھی بوئی ہے آسمانوں کا بھی بوئی ہے اور تمام جہان جتنے بھی ہیں خشکی کے ہیں تری کے ہیں جو جہاں کہیں کہ سب کا رب سب کو نہیں ہے یہ عزت لفظ ہے بالا ردائی عزت ع بل کی بریاؤ ردائی اور بڑائی میری چادر ہے جو اس کو چھیننے کی کوشش کرے گا جو سمجھے گا میں بڑا ہوں اور میری بڑی بڑائی ہے میری بڑی بندے بندے میری بڑی بات ہے وہ چادر کو آسمانوں میں وہ نہایت خوب حکمت والا ہے اللہ ہمیں اپنی معرفت اپنی قدر اپنا حیا کرنے کی اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق